في قلبي يما ونصفات الكلمه في رئيس اليمن في حق الشعب وحرم حيث مد القدم بالخطوه المستقيمه في الاباء والشيم ثابت كمل حيد رسيم من حنان العواصف والرياح العاقمه الرئيس ما القايد الفدى لحكم لحكم حكم واحتكم داء اهل الح اتسلى زيكا الدم نشاع فهو قدم والوفاء والكرم ده الجره دسات مصاممه خايل من قبل البالين تصال زاوسلم غايه جف العبر ربيك وجاء النج ناعمه عره اتسلى ايام وجهز ونظم بعد ما غير رح الراي ساله زيده اسسني ضخمه ترجمت مفرده تلبينا ابد وانجزت العظيم الراي ساله زي جاهد ودرس وعزم عنه محتزم ما تيمانه وصدق العزيمه كل مساله عنده يعني امانه ومغرب ما تفاخر بها ولا اعتبرها غنيمه صاحب أنا الحزم گالي يالله أنا بادل لا تطرح و تدم شعب اليمن اتشاف على الدنيا حياة ألم الفصام ما دفعت الجناح الحوم والفصام ما أتبا يأصل التحالف جحم يا تحالف بني صهيون والبنيامات تشاف على الدنيا حياة ألم الفصام ما دفعت الجناح الحوم والفصام ما أتبا يأصل التحالف جحم شوف